Prezident İlham Əliyev Xaləddin İskəndarovu Bakı şəhəri Binəqədi rayonu icra hakimiyyətin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Yeni çağaz xəbər verir ki, sərəncamla Xaləddin Şahmaroğlu oğlu İskəndarov Bakı şəhəri Binəqədi rayonu icra hakimiyyətin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə təyin olunacaq şəxsin adı isə hələ ki, açıqlanmır. Qeyd edək ki, Xaləddin İskəndarov daha çox binəqədə yanan və 19 nəfərin hələş olduğu binaya görə qınanırdı. Belə ki, binanın üzərinə vurulan penoplast keyfiyyətsiz olduğuna görə tez yanmış, binada olan şəxslər xilas ola bilməmişdi. Xaliyyətdin İskəndarov həm də binəqədə rayonunda yaşıllıqların qəlimi kimi də at çıxarıb.